شنقعت رأسك خلينا نعيط دابل واحد لينقدنا من الناس شنو سمعيش كوويلة واش كتخاف من مطلم ولا كتخاف من مجموش متشوف شليف مارشي مني مني مني مني مني لما شبشي مقارع عيش مراتيش تخاف من الرجال أخاس عشال الغراب وما قنسمع شي واحد إرافقة وش ممكن فكت شمشي مقارع السلام عليكم على من رد السلام أما بعد نبدأ القصة على بركة الله قد القصة واقعية. على لسان صاحب دياله اخوان ما تنسوش لايك وسبسكرايب كومنت زوين بلا ما نوصيكم شكرا على التشافة اوليالكم الناس اللي توك الناس اللي غادي نبدأ القصة على بركة الله من بعد الفيديو او القصة الكاملة اللي ما غاديش نقطعها يعني غادي نلوحها كاملة في القناة ديالي سو so, غادي ندير قصص المشابعين من بعد الفيديو ان شاء الله عمرك تحل بابك لشي حد بالليل خصوصا ناشو اللور هذا انا سميتي امين 30 سنة مو فواحد وحد الشركة لحد اللحظة ممزوش وما كنفكرش في الزواج حيش عايش الضغط النفسي صعيب بزاف وفينما كيجي فصل الشتاء والخريف كيرجع لي الماضي كيأتر على صحتي النفسية حدود كتابة هذه القصه ما زال كانت تعالج على الطبيب نفساني يعني. لا يا أخوتي علاش سمحوا لي أرجع بكم سنين لور اللي كانت عندي 22 سنة بالضبط في فصل الشتاء الليلة اللي غادي تقلب لي حياتي على لها القصة لي منتش لأي مسلم يتحط في نفس السيناريو ديالها عطيني اخويا يا أخوي أختي ودنيك مزيان وسمعوا قصتي لربما تقدر تنفعل فيكم شي واحد شي نهار القصة بدأت معايا من واحد الليلة باردة الشك الطيح الوالد والوالدة سافروا عن جدات المدينة اخرى بحكم انها عيانة شوية وادل مرة تزاد عليها الحال عشان من ولدة اللي هو عمي خدام حيت هو اللي كان كيقابلها وكيجيب لها اللي خاصة ولكن جاتو خدمة على غفلة ولازم يسافر مالينا الواليد والوالده وجدوا راسهم باش يشدوا الطريق وصاوني على خشيش خشيش بطبيعة الحال قالوا لينا لخصاتكم شي حاجه قولوا للخدام صافي سلموا علينا الطريق مع ديك ديال الليل وفي ديك الليله البارده والممطره كنشوفو مغادين جاني واحد الاحساس غريب حيله هادي اخر مره غادي نشوف فيها ما تسوقت شو شو خشي صغيرة مني يديها شيرنا ليهم حشارك بوف الطموبيل ديالهم. دي الم ومشاو صافي هي اديك انا ستيت الباب ودخلت خشي لبيتها لحقاش عيانة شوية ضارب البرد خليت الخدامة مقابلها وتعطيها الدواء انا مشيت جبتك شو باجي دخلت للصالة بديش كنراجع المات عايش كنراجع كنراجع حسيت براسي عيش حطيت السيلو وقلتش ارى نرتاح شويه واحد اللحظه تلقى خشيهابطه من الدروج كتقول لي خويا راه ما جانيش الناس وانا خايفه خوش على فكره الدراري الصغار كيعلموا على الحاجه الخايبه قبل وقوعها قلت لها ما خافيش ه وبابا غدا غادي يجيوا كلي شويه قالت لي ما قطيتش لي راه حلمت بواحد المراه شهر طويل ومعها راجل كيخلع كي بغاو يخطفوني وقاش كترعد من مخرجه من داك الحزن والضعف بالضحك بديت كنضحك معاها وحنا في طور الضحك كنسمعوا الدقان في الباب كنهز راسي في الساعه تلقاها 12 ونص الليل ويلي شكون غيجي عندنا فهاد الليل الوالد والوالدة لا يمكن الخدامه الفوق فيها كهنا أعثر إذا.. شكون و أنا كنت حتى غوشها تخشي ماما ماما ماما جيش ماما جيش قلت له ششش يلا بغيت نشوف شكون مش هاتخشي بالفرحة تحل ولكن تفكرت والدي هنا غايجيو حتى الغدا ووقفشها في نص الطريق شتيشها منتاو و قلت له شش. جmini غادي الباب؟ انا وخشي وقلبي كيضرب بالخلعه وانا نحل الباب بشويه ويا ريتني ما حليتش اقسم بالله أخوتي الى الخطوه اللي دات هي اللي خرجات على حياتي كيما قلت حليت الباب بشويه اذا بيا كانت تفاجا راجل عريض بارك الله طويل وعندو اللحيه عامره وكحله شعرو بحال شعتش كويجو مقطعين من شي جوه وباين عليهم قدام واحد واحد المرة لابسه مونطو طويل كحل تلفت ليا الراجل قال لي بواحد الصوت غليظ حياتي كامله لحد الان عمرني سمعتش بحالو السلام عليكم عايش كنشوف في بواحد النضره ديال الخوف رديج عليه وعليكم السلام كنا خايفين من هيئه الراجل انا واخوتي نتقعوا الثاني الراجل بواحد النظره حاده وقال لي يا... واش هذه الفيلا ديال الحاج شعيب قلت له بكل براءه اه ولكن راه ما في الدار راه غادي يرجعش الغدة هز راسه الراجل وبقى كيشوف ديك اللحظه المره اللي في جنبه. جراجو العنده همسات له فودمه وهنا شفت عنده مدور واحد الحبل في جنابه مهلق فيه واحد الخنشة كحلة شوية ينطق الراجل ويدو في الحيشو جاوش بغباء شديد قلت له ايه ما اي كينهش غط رجعش الغطة عاود نطق واش كتعيشو بوحدكم هنا ولدي خلعني بالسؤال ديالو قلت ليه ها شكون جا عمي بشاسم لي الراجل وقال انا جار قديم لبابا اجيت نزوره هايش كان بيناتنا موعد ودار عين تلاقاو اليوم صغرف بزاف ما نهدرشو كيفاش بابا يسافر ويخلف دلوقتيالو هايش عمرو دائره انتقل راجل عودشاني وقال جينا من بلاصه بعيده وفي هاد الشهر علاق بلاد الموايد وشوش خلينا في الباب خوفية في بين اليوم التعاب والإرهاق في الليل بكل براءة قلت اليوم مرحبا زيدوا تفضلوا في واحد اللحظة تفكرت هضره ماما ما حلش الباب للدار لشي حد غريب في نفس الليل دخلتهم للصاله الصالة مشيت كنجري التليفون ديالدار نعيط البابا نقول له على صحاب اللي جا يزورو ولكن المفاجاه الكبرى هي التليفون كان ساكت اول مره كي ديرها كنسمع غير طيط طيط ديك اللحظه جات شي صغيره قالت لي عطيهم الماء بينا عليهم مسخسين شويه شقطع الحس ما كيهضرو ما والو جالسين كيشوفوا في الدار ومره مره المره اللي حداه كتهمس له في ودنو وهنا حسيتش عايش كنقول مع راسي اش درت شحال انا مكلخ كي غندير نخرجهم دابا مشيت حطيت ليهم الماء جلست قدامه انا وختي الراجل شت في وكيشوف فيا نطق وقال شنو سمعت كول قبل ما نطق شدات وعاوتاني السيده وهدراتلو بشويه بشويه في ودني تلفت لعندي وقال ولدي مراتي بغات تدخل الضواليت سو اه مرحبا انا نوريه الطريق وقفت باش نمريها الطريق ولكن الراجل وقفني وقال لي لا لا لا لا لا ما بشي معاها حيت مراتي تتخاف من الرجال بالاخص رجال الغراب ومكنسمح لتشي واحد يرافقها واش ممكن ختك معها معاها صراحه يدي كترعد وكنعاودو القصة حتى شواقعيه فري شف فختي مسكينه جالسه ما فاهمه والو وبين عليها الخوف خاطري ما بغاش ختي تمشي معها ما تشوكلت ليها غتشوف نيشان ودوري دور على اليمين غتلقاي اول باب فتحيه هذاك هو الحمام المراهب كانت تشوف فيها واحد النظرة لحد الان ما بغاش تنسى عليا وشافت فراجله و هضر معها بواحد اللغه عمرني عم سمعتها في حياتي لغه غريبه بزاف المراهه ما بقاش غاده في الطريق ولكن المشي ديالها كانت غريبه حيله الريح اللي دافعها شفت تحت رجليها اقسم بالله خوتي المرة ما بشيش بحال الطير المهم رجليها ما محطوطينش على الارض هادشي اللي ودخل الرعب في قلبي شويه سمعت الراجل غوت ما تشوفش ليه فوالشي درت لعندو بالزربه وجي صفر ولساني نشف حسيت بحال رجاك بجريمه في حقه بردت راسي وقلت ربما ركي غير على مراته عادي شويه ما كاملاتش دقيقه رجعات السيده عند الراجل وهضراتلو فودنو عاوتاني انا بقيت كنسول راسي ويلي كيفاش سالات بهاد السرعه شويه نطق الراجل وقال ليا مشي ما عرفتش فين قال واش ممكن تمشيك حتى شك معايا شكون ريال باب واش ايش من كلام السيد كيفاش هادشي ساعة ساهل يتفتح شفت فختي بواحد النظره ديال الحسن ديال الوداع قلت ليها سيري وريها ورجعي دغيا راكي مريضه هذا الراجل مع السيده عاوتاني بنفس اللغه شبعات المراخشي حتى ما بقوكي شاف شافي الراجل وبشاسم جميع مراشي اجناويه ربك مش عارف العربيه هكي هدر شلله هدره ولكن ما كيهمنيش اللي كيهمني دابه هو اختي ترجع سلام دازت تقريبا شي عشرة دقائق تخلعت على شي اختي قررت نمشي لعنده وقفت وقال لي الراجل شنو غادي واش مع راسي شنو كيقول هذا الراجل هذه دارنا وعندي الحق نتصرف فيها كيف ما بغيت تجاهلتو شميت غادي وانا غادي ويغوت الراجل بواحد الصوت مجهد وغريب بزاف واش كتخاف من الظلام ولا كتخاف من شي درت كنشوف فيه اقسم بالله الى عيني تقلبوا وجمت من كثرة الرعب وكثرت نهرب شويه تقطع الضو فجأه ما بقيت كنشوف والو كثرة الظلام وانا نعطيها نجري مشيت كنجري فداك الظلام جيت الحمام كنقلب على اختي ونغوت ليها ريم ريم ريم والو ما جاوبني حتى شي واحد وما كتجاوبش وزاد خوفي عليها وجاتني البكيه حاولت نقلب ولكن بكثرة الظلام ديش كنضرب مع الحيو توصلت للطروج فين كاين بيتي وباش خشي حاولت نطلع هان يعني. عند الخدامه الفايقه ولكن خشي اهم دابا تشجعت حاولت نقز من واحد السرجن في بيتي باش نخرج في الجرده هان نمشي للسرجم ديال الحمام نتفقد داك داكشي اللي وقع خلت الحمام كان غود ريم ريم اقسم بالله اذا لقيتها مسكينه مخبيه في ماكينه الصابون ولك انت تخيل المنظر كيف داير كي شافتني نقزات عليا وقالت لي خويا يلا نهربو المراه كطير المراه كطير مصدومه شديتها من يدي وخرجنا من السرجن اللي دخلت منه وإحنا هاربين خشيت فكرات الخدامه وقالت لي خويا الخدامه قلت لها ما تخافيش راه ساد علي الباب والمراه ما كتعرفش تحل البيبان ونتمنى ترىجليها تا هو يكون بحالها خلينا نعيطوا دابا لشي واحد ينقدنا من الناس، وحنا غاديين الباب الرئيسي ديال الفيلا، حتى كنشوف الطوجة وعاود وعاود مشى، كيشعل ويطفى، بحال شي حد كيلعب بالدوار، شويه هزيت خشي فوق داري، حاول نهربو، اقسم بالله قبل ما نحط خطوه، لقيتو قدامي عاود تاني، قال لي واش كتخاف من الموت ولا الظلام؟ شويه هز يدو الفوق وكيشير بصبعه، اقسم بالله لحد الان اللي شفتو والله ما انا عارفة غريب وتشو واحد ما غادي يشيقني وحتى الدكتور اللي كنتعالج عنده عندو ما غديش يشيقني وما تشيقش كلشي وكم بكي بحرق الحدود كتابش هات الصورة اللي شفتو هو الخدامة ديالنا معلقة من العنقى ومش نوقه شويه خرجات ديك السيده بالمونطو ديال الكحل وكتخوت وكتقول شي كلمات مفهومينش وحتى الراجل بدا ك الكلمات جايين عندنا انا وخشي خشي مسكينه شافت المنظر ديال الخدامه وهي طيحه غيبات وبداش كتركل انا شديتها وكنقرا القران وخايف سبحان الله العظيم اللي غير هو صوت اذان الفجر هزيت راسي كتلقى الراجل والمرا كيشوفوا فينا شويه جوامع اللي حدانا كلهم كيقولوا الله اكبر الله اكبر شويه وجوههم تشبثوا قوت الراجل في وجهي وقال لي مازال غنرجع مازال غنرجع هبطت راسي عند خشي وكنقرا القران مع الاذان شويه هزيت راسي ما كدلقاهمش. اقسم بالله غبره وغبر ليهم الاثار حاولت نفيق خشي والو واحد شويه طحت حتى انا جنب خشي فقتلوا الوعي <تصفيق> كثرة الرعب اللي عشناه مع الحله القمامة وبابا والبوليس في الفيلا جاءوا البوليس عني وقالوا لي شنو نشنو بقليله البارح عاودت ليهم كل شيء ولكن لم حتى شيء واحد فيهم اعتبروني انسان حمق ونهشر كنشوف ماما شاده في بابا وكشبكي وانا كنغوج فين ريم قالت لي الوالده ريم في الصبيطار كتعالج حتى تدخل كتخرجو في الهضره والبوليس خرجوا بخلاصه بلي الجريمه كانت انتحار عشابروا ان الخدامه لنقعت رأسها حيت لا يوجد شيء دليل أن شي حد تحل لي الباب عليها الباب ودخل عليها في ديك الحالة تشو واحد ما و أشابروني حمق و سبب فقدان أخشي لأقل ديالها هي لا. الشوفة ديالها للختامة مش نوقه؟ حيت كانت عزيز عليها بزاف حاولت نشبع حياة شيء نورمال ولكن ما قدرتش و ما من طلام وبقي نفس السؤال اللي قالوا لي الراجل كيتردد فودني في ودني مرة مرة واش كش خاف من طلام ولا من الموج واش القصه خوشي تقدر تجيكم غريبه ولكن واقعيه على لسان صاحبها كيف قلت لكم قبيله تعذبت باش اروي لكم هاد القصه باش بدينا هاد الليله ومازال ناس اخرى عندها ما تكونوا في انتظار تفاعلوا ديالكم شكرا للناس اللي تفاعلوا مع القصه واللي وصلوا حتى لهاد المرحله في القصه وبقاو مستمتعين بها رسالة من خوكم عمرك شحل الباب داركم من شي حد من ورا طناش ديال الليل نتمنى تاخدو العبرة من هذه القصة ومازال عاطيتي. عاطي التفاعل ديالكم تحفيز ليا سكريبش ريو كان معكم رفيق وصيف سلام عليكم سنو قصص المتابعين مورة الحلقة ان شاء الله بيس ليكم